Hvis vi prøver at kigge på, på kønsfordelingen i de forskellige partier, så tegner der sig nogle utrolig interessante forskelle. Altså man kan tale om de to store partier i kommunalpolitik, nemlig Socialdemokratiet og Venstre, har en relativt lav andel både af opstillede kandidater og af valgte kvinder i kommunalpolitik. Det er så meget i modsætning til, til SF og Enhedslisten og De Radikale, som har en høj grad af opstillede kandidater og kvinder og en høj grad af valgte kvinder. Så det vil sige, at der er ret store forskelle sådan partideologisk hen over det politiske landskab.